السلام عليكم ورحمه الله وبركاته معكم عبد الحميد الخن ودي قناتكم بوينت برزنتيشن المشروع اللي هنعمله مع بعض النهارده بعنوان الريشيو كونر او عداد النسبه زي ما احنا شايفين في عداد وفي النسبه كمان ممكن نستخدم المشروع بتاعنا او البروجكت بتاعنا في البريك تايم او وقت الاستراحه أول حاجة نعملها نروح لقيمة فايل بعد كده نيو ونفتح ملف جديد كنترول إيه ونعمل ديليت من قيمة إنسرت هنروح لشيبس ونختار سيركل هولو نضغط كنترول شيفت ونرسم سيركل بالشكل ده النقطة الصفرا دي هنحركها للخارج فل هنختار الدرجه دي تشيب اوتلاين هنخليها نو no اوتلاين بعد كده من قائمه انسرت مره تانية هنختار المستطيل نرسم مستطيل بالشكل ده هنحدد الاثنين ونعمل لها الاين سنتر الاين ميدل هنوقف على المستطيل ده ونعمل له كنترول دي ونحركه لحد ما يتطابق فوق المستطيل التاني بعد كده هنروح على الروتيت هنا ونضغط شيفت ونحرك بالشكل ده بعدين كنترول دي وشيفت ونحرك تاني بعدين كنترول دي وشيفت ونحرك كمان مرة ونكمل الشكل بنفس الطريقة أصبح عندي مجموعتين مجموعة اللي هي الخطوط الزرقاء دي والدايرة اللي في الخارج هنحدد كنترول أي بعد كده نضغط كنترول ونشيل الدايرة دي من التحديد ونروح لقيمة فورمات ميرجت شيبس ونختار أول واحدة عندنا اللي هي يونيون بعد كده هنحدد الشكل ده ونحدد الدايرة اللي في الداخل ومن قيمة فورمات ميرجت شيبس ونختار فراجمنت أنا عايز المجموعة دي لاحظ معايا كده واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة وأنت بتحددهم بتضغط زرار الكنترول بعدين بتاخدهم كنترول سي تروح هنا تعمل نيو سلايد تعمل لهم كنترول في تروح على الشريحة القديمة وتعمل لها خلاص مش عايزها مجموعة الأشكال دي هنروح لقايمة فورمات هنختار درجة اللون دي واللي تشيب أوتلاين هنخليها إنه أوتلاين. هنروح تاني لقيمة إنسيرت ونختار الهولو ونضغط كنترول شيفت ونرسم الهولو بتاعنا بالشكل ده بحيث إنها تغطي الدائرة بتاعتنا ونحرك النقطة الصفراء دي للخارج بالشكل ده لحد برضو ما تغطي الدائرة بتاعتنا. ناخد الشكل ده هنا ونروح لقائمة إنسيرت ونرسم دايرة واحنا بنرسم الدايرة هنضغط زرار الشيفت قائمة فورمات هنخليها نو أوت لاين وهنغير اللون بتاعها باللون الأزرق هنعملها كنترول دي ونضغط كنترول شيفت ونصغر الدايرة دي بقى عندي دلوقتي الدايرة الصغيرة والدايرة دي والدايرة الكبيرة الدايرة الصغيرة دي هنخليها باللون الأبيض بعد كده هنحدد الدايرة دي والدايرة الكبيرة والدائرة الهول الهولو اللي بره ومن قيمة فورمات هنعمل لهم Align Center Align Middle هتبقى عندي المجموعة بالشكل ده هنروح دلوقتي لقيمة Insert تاني ونختار المثلث ده وهنرسم مثلث بالشكل ده ومن shape outline هنخليه no outline و shape fill هنديله نفس الفل بعد كده هنحدد الشكل اللي بره و shape outline هنخليه no outline و shape fill هنخليه no fill هنحدد المجموعة دي كلها ونعمل لها ctrl G بعد كده نحركها فوق الشكل التاني زي ما احنا شايفين كده طبعا عندي هنا العلامة اللي بتلف الشكل اضغط على shift وابدا الفه لحد ما ينزل للنهاية عندي هنا بالشكل ده ابدا احركها لحد ما تصل للنهاية الشكل ده دلوقتي هنديله حركة هنروح لانيميشن add انيميشن spin نظهر الانيميشن بان ونضغط هنا مرتين طبعا انا عايز الشكل ده يلف من اول هنا لحد ما يوقف هنا فالزاوية دي كده مقدارها مية وتمانين درجة فهخلي هنا مقدار الزاوية بدل تلتمية وستين خليها مية وتمانين واندي عندي أو التايم بتاعها هنخليه تلاتة راحز معي دلوقتي ايه اللي هيحصل تمام. وقفت هنا عند مية هنروح دلوقتي للشكل ده وادا اناميشن ونديله object color وهنخليه with previous ونحدد له اللون طبعا انا محتاج هنا خلينا اقول حاجة الاول محتاج هنا ان يبقى في تدرج في الالوان او محتاج يبقى اللون لون واحد على حسب احتياجنا فاحنا هنطبق الاثنين خلينا نبدا الاول باللون الواحد اللي هو هنستخدمه في عدد النسبه او ريتش كاونتر هنبدا بدي ونخليها مثلا باللون الاحمر وانت واقف عليها كده هتحدد الانيميشن بينتر وتدي كل الاشكال بتاعتنا نفس نفس الحركه أصبح عندي دلوقتي ست حركات على عدد المربعات اللي قدامي دي نختار أول واحدة طبعا نص ثانية هتلاقيها برده نص بس هنخلي الديلي بتاعها هنا نص ليه عشان تتحرك بعد اللي فوقها أما اللي فوق دي تخلص تبدأ تتحرك دي هنخليها واحد وواحد كل ما تنزل تضيف نص دي واحد ونص دي اثنين والاخيره الديلي بتاعها اثنين إيه ونص. هتلاحظ ايه هنا هتلاحظ في الانيميشن بان بتاعتي هنا ان الشكل اللي هو المؤشر بتاعي اخذ في الحركه كلها ثلاث ثواني الاشكال دي اخذت بالتدريج كده مجموعهم برضه ثلاث ثواني يعني نقطه البدايه بتاعتهم عند نقطه النهايه والتاخير او الديلي نص بين كل شكل والاخر تعال نشوف كده ايه اللي هيحصل معانا لما نعمل العرض بتاعنا هيبدأ يتحرك بالشكل ده تمام دلوقتي هاخد المجموعة دي كلها واحركها هنا واعمل لها Ctrl D بعدين Ctrl D كمان مرة دلوقتي اقدر اغير الالوان بحيث ان انا يبقى عندي فيه تناسق في الالوان اخلي دي باللون الاحمر ودي زيها هنا اخلي ده مثلا باللون الاخضر والدائرة برضو باللون الاخضر طبعا عندي هنا ده اتحرك للنهاية هنا 180 درجة ده انا عايزه يقف هنا فمقدار الزاوية دي 90 فهروح هنا للانيميشن والانيميشن بان هحدد الشكل ده اللي هو جروب 18 ده انا ما هحتاج الزاوية بتاعته زي ما قلنا إن هي تبقى 90 مقدار الزاوية تبقى تسعين طيب دلوقتي لو جينا نبص هنلاحظ ايه خلاص الشكل الاول شوف ايه اللي حصل هنا ده هيقف عند تسعين بس الشكل ده كمل للنهاية فانا مش عايز التلات حركات دول الشكل ده مش عايز الحركة بتاعته فاروح هنا والغي الحركة دي أحدد الشكل ده والغي الحركة بتاعته والشكل الاخير والغي الحركة بتاعته كمان اروح هنا واخلي اللون بتاعنا باللون الاخضر نفس اللون بتاع المؤشر يبقى اخلي مجموعه الاشكال دي باللون الايه باللون الاخضر طيب انا عايزه يقف هنا مش عايز يقف عند التسين 90 عايزه يقف هنا فحدد المؤشر ده تعال نشوف هنا. طبعا لو جينا نحسب هنلاقي من اول هنا لحد هنا 180 درجه ودول ستة اشكال فالشكل الواحد مقداره 30 يبقى لحد هنا 60 فهاجي هنا على الدرجه واخليها ستين. طبعا نخلي المؤشر الحركات بتاعتنا بنفس لون المؤشر باللون الازرق بالشكل ده ومن اول هنا لحد النهايه انا مش عايز دول ياخدوا حركه او لون فابدا من اول هنا وامسح ديليت كل الاشكال اللي تحت تعالى بص معايا كده اللي حصل ده اول شكل عندي تمام الشكل الثاني هتلاحظ ان دي سبعه المؤشر هنظبطها دلوقتي ودي نفس القصه هتقف هنا طيب المؤشر هنا كان واخد ثلاث ثواني وكل جزء من دول بنص ثانيه دلوقتي المؤشر ده وقف هنا طب دول مقدارهم كام ثانيه ونص كل كل قطعة من دول مقدارها بتظهر في وقت نص ثانية فانت محتاج ثلاث اجزاء بثانية ونص فدي هنخليها بدل ثلاثة هنخليها واحد ونص طب ودي جزئين يبقى كام يبقى واحد احسن بالظبط تعال نشوف كده دلوقتي هتلاحظ الحركة عندي الاحمر ماشي بالشكل ده الاخضر ماشي لحد هنا والازرق ماشي لحد هنا ااايوه احنا عدلنا دي. دي دي او نص هي ثانيه ونص اسف ودي هي اللي ثانيه تمام دلوقتي انا عايز اضيف بعض الحركات او بعض النصوص تقدر تكتب كل النصوص اللي انت عايزها هنا طبعا انا كتبت نصوص جاهزه بس هناخدها على طول مباشره نحطها في المشروع بتاعنا اول نص عندي هنا هنحطه في النص بالشكل ده طبعا النسبة هنا مية في المية هنا خمسين مزبوط تمام وهنا المفروض النسبة بتاعتي كانت آه خلي بالك هنا اتحرك بمقدار جزئين اتحرك بمقدار جزئين طيب الجزء الواحد كم؟ إحنا بنتعامل مع نسبة، نتعامل مع نسبة. فأنت عندك كل المقدار ده، كل المقدار ده مية، مية في المية. طب هما كم جزء واحد اثنين تلاتة أربعة خمسة ستة؟ فمية تقسيم ستة يعني الجزء الواحد تقريباً بستاشر ونص. طيب أنت حركته أديه حركته جزئين، حركته جزئين يعني حركته تقريباً بمقدار خمسة وتلاتين لو أنت بتكلم بالتقريب. ده بالنسبة لي. الجزء ده طبعا هنغير الالوان بحيث تمشي برضو مع الالوان المؤشر بتاعي فهنخلي اللون هنا بنفس اللون المؤشر باقي دلوقتي ان انا احط الخلفيه بتاعتي هنروح هنا على فورمات كليك يمين فورمات باك جراوند ونختار الاختيار الثالث اللي هو الكتشر ونروح لانسيرت فروم فايل عندنا في الداونلود في عندي خلفية أنا منزلها دي اللي هستخدمها الخلفية دي أنا حصلت عليها من موقع انسبلاش موقع ده متخصص في الخلفيات تكتب بس الخلفية اللي انت محتاجها هنا تقدر تبحث عن اي خلفية انت عايزها او تقدر تكتب اسم هنا انا كتبت وليكن عندنا بلاك باك جراوند ظهر خلفيات بالشكل ده اخترت منها الخلفيه اللي انا محتاجها. نرجع تاني للباور بوينت بتاعنا هنعمل انسر للخلفيه دي. تمام. اصبح عندي المشروع جاهز بالشكل ده. باقي عندي بس نضيف بعض الحركات على التكست اللي انا ضيفتها طبعا التكست هنا واخذ حركة لأن أنا أخذت نسخة من المشروع الثاني خلينا نلغي الحركات بتاعتها هنخلي كل التكست هنا إزاي أضيف الحركة وإزاي أخليها تمشي مع المؤشرات بتاعتي. أول واحد عندي هنا هنعمله المؤثر ده وننظر للانيميشن بان وهنخليه with previous ونطلعه تحت الشكل هنا. بعد كده عندي المجموعة دي. هنخليها كلها نفس المؤثر وكلها كلها with previous وهناخد دي نطلعها تحت الشكل الاول ودي هناخدها تحت الشكل الثاني ودي هناخدها تحت الشكل الثالث تعال نشوف كده العرض بتاعنا بقى شكله عامل ازاي طبعا انت هنا مجرد انك تضغط كليك هتبدا يظهر العنوان ويبدا يظهر الايه يظهر التكست بتاعك بالشكل ده ده بالنسبه للشكل الاول من المشروع اللي هو الريتش كاونتر او عداد النسبه لو انت بتشرح حاجه او بتعمل عرض او برزنتيشن بيتكلم عن النسبه تعال نشوف الفكره الثانيه عندنا نروح لقائمه فايل ونيو. و كنترول A نعمل ديليت للشريحة ونروح هنا لقايمة فيو ونروح على سلايد ماستر نحدد كل حاجة على الشريحة كنترول A ونعمل لها ديليت بعد كده هنروح لقايمة Insert ونروح لآخر حاجة عندي اللي هي الفيديو ونختار This Device طبعاً في فيديو عندي أنا منزله برضو الفيديو أنا جبته من موقع هنا عندنا اللي هو موقع فيزي الموقع ده متخصص في الفيديوهات القصيره والفيديوهات الطويله وفيديوهات جودتها عاليه جدا في فيديوهات منها فري وفي فيديوهات منها مدفوعه انا نزلت الفيديو ده ده اللي هستخدمه في خلفيه المشروع دلوقتي هنعمل انسرْت للفيديو طبعا الفيديو بتاعي اللي انا حطيته هنا ليه انا رحت لسلايد ماستر شرحناه احنا قبل كده في درس عشان بعد كده يفضل ثابت معايا في كل الشرايح اللي انا هستخدمها لو هستخدمه في اكتر من شريحه بعد كده هنروح لنضغط على الفيديو نروح للبلاي باك ونخليها اوتوماتيكلي ان هو يشتغل اوتوماتيك مع العرض بتاعي بعد كده نرجع لسلايد ماستر ونعمل كلوز للماستر في القائمة انسيرت نيوز سلايد ونضيف شريحة جديدة طبعا الشريحة نزلت بالفيديو بتاعها في الخلفية دلوقتي هنعمل ايه هنروح لقائمة انسيرت شيبس ونختار الهولو بتاعتنا وكنترول شيفت ونرسم هولو بالشكل ده ونصغر النقطة الصفراء زي ما احنا شايفين ونروح لل <hesitation> ننسخ شيبس وننزل عندي هنا عند الوليكو 16 النجمه اللي هي الستار 16 بوينت ونرسم نجمه بالشكل ده واحنا بنضغط كنترول شيفت نحطهم الاثنين فوق بعض ونضغط على الشيفت ونمسك النقطه الصفرة دي نحركها للداخل بالشكل ده دلوقتي احدد الشكلين ومن قائمه فورمات ميرج شيبس ونعمل فراجمنت هنحدد المجموعة دي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية وناخدهم بعيد وبعد كنا نحدد باقي المجموعة دي ونعمل لها delete هنرجع نشتغل على المجموعة دي بنفس الطريقة اللي عملناها في المشروع التاني انا هروح هاخد المؤشر ده هعمل له كنترول سي وارجع أضيفه هنا على المشروع الجديد بتاعي هنا طبعا هنلاحظ ايه هنلاحظ ان المؤشر بتاعي لو الحجم بتاعه اكبر او اصغر من الدايره دي فتقدر ان انت عن طريق كنترول شيفت وتصغر او تكبر المؤشر بتاعك بحيث يمشي مع الدايره بتاعتك ايه الفرق بين اللي احنا عملناه هنا واللي عملناه في المشروع التاني هنا كان عندي القطعه دي عددها 6 قطعه 1 2 3 4 5 6 هنا القطعه بتاعتي ممكن عددها اكبر بقت 8 قطعه هنحدد مجموعة الاشكال دي واحد اثنين تلات اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية وهنعمل لهم من قائمة فورمات شيب فل هنديهم الفل ده وتشيب اوتلاين نو اوتلاين وكمان نقدر تاني نعملهم لهم نو no اوتلاين اقدر اضغط عليهم كليك يمين واروح لفورمات اوبجيكت ونديهم شايدوا بالشكل ده والسهم بتاعنا ده اقدر اديله برضو شادو بالشكل ده والدايرة اللي في الداخل الصغيرة دي هنروح ل 3D Format ونخليها بالشكل ده دلوقتي عندي باقي الحركة طبعا الفكرة هنا في التطبيق ده زي ما احنا شرحنا في الانترو ان ده عبارة عن بريك time يعني وقت راحة او كده فانت عايز المؤشر ده يفضل معاك في البريك تايم أثناء العرض أو بتعرف الناس إن ده وقت البريك ووقت ما العداد ده يخلص يعني معناها إن البريك تايم خلص أو إنتهى فأنا محتاج إن السبين بتاعي هنا ياخد وقت قد إيه نروح للأنيميشن أنيميشن بان إحنا هنشرحها وليكن على عشر ثواني طبعا إنت تقدر تطبقها بالدقايق عشر دقايق يفضل واخد الوقت بتاعه عشر دقايق هنروح للشكل الأول ونعمل ايد أنيميشن ونختار اوبجيكت color طبعا object كالر قلنا هنخليها ويز بريفيوس وهنخلي الوقت بتاعها طيب احنا عندنا هنا كام جزء؟ عندنا هنا تقريبا ثمان اجزاء وانا عندي كام ثانيه عشر ثواني الوقت كله عشر ثواني يبقى الجزء الواحد هنا مقداره قد مقداره ثانيه وربع يبقى واحد خمسه وعشرين واحد خمسه وعشرين طيب هاخد الحركة دي وعمل لها إنيميشن بينتر مرتين وأطبقها على المجموعة دي كلها ترتيب بعد كده هنلاحظ إن دي كلها واحد خمسة وعشرين بس أنا عايز يبقى فيه تأخير تأخير قد إيه؟ إن هي هتبقى بعد دي هتبقى بعد دي فهنخلي التأخير هنا واحد خمسة وعشرين يبقى كل تأخير هيزيد عن اللي قبله واحد بوينت خمسه وعشرين يبقى دي هتبقى اتنين ونص التانية هتبقى تلاته خمسه وسبعين اللي بعدها هتبقى خمسه اللي بعدها هتبقى سته وربع سته خمسه وعشرين بعد كده سبعه ونص واخر حاجه عندي هيبقى احنا وصلنا كام؟ عندنا سبعه خمسين هيبقى عندي ثمانيه خمسه وسبعين لو جينا نبص على الانيميشن بيم بتاعي هتلاحظ ايه؟ هتلاحظ دلوقتي ان الستارت بتاعي هنا كله عند نفس النقطه والنهايه عند نفس النقطه وماشيين بالتدرج ده كل واحده هتخلص اللي بعدها هتبدا ده بالنسبه للانيميشن بالنسبة لي اللون المفروض أن احنا هنعمل لهم تدرج، مفروض أن أنت تضيف هنا تدرج. فلو رحت لي بان وحددت شكل منهم، هتلاحظ أن تدرجات الألوان هنا. تبدأ تختار تدرجات الألوان المناسبة ليك، فتبدأ مثلاً تدي لون أحمر خفيف بالشكل ده، بعدين الشكل التاني هتزود درجة اللون الأحمر. نفس التدرج بس هتنزل تحت هنا شويه الشكل الثالث تحدد اللون الاخير وتنزل برده هنا شويه بنفس الطريقه كده تحدد تقدر تعمل الكلام ده وتقدر ان انت يعني انا في المشروع اللي انا عملته عندي او التطبيق اللي عملته اشتغلت على الموقع اسمه كولرز بيجيب لك او بيتيح لك العديد من التدرجات انا خدت التدرج ده واشتغلت عليه طبعا عشان تعرف درجة اللون هي بتظهر قدامك درجات الالوان قدامك كل ما توقف على لون الدرجة بتظهر بتحدد الدرجة دي بتحدد الدرجة دي تاخدها نسخة كده وتروح ل هنا وتختار من مور كالرز تدخل هنا كنترول في الدرجة اللي اتنسخت معك بالشكل ده فتقدر إن أنت تنسخ الدرجات من على موقع ايه؟ من على موقع كولابس. طبعاً إحنا عملنا المشروع بالشكل ده، تعال نشوفه مع بعض. طبعاً هنا بدأ العداد يعد شايف تدرج اللون هياخد تقريباً العشر ثواني مع إنتهاء الفيديو ويخلص.